Viorica Dencil pune punct speculailor, nicio persoană nu va avea pensia diminuată. Precizări despre pilonul 2 de pensii. Premierul Viorica Dencil a anunat joi, în edina de guvern, ce nicio persoană nu va avea nicio pensie diminuată de la stat, dacă contribuie la pilonul 2 de pensii. Pentru ce în ultima perioadă au aprut o serie de speculai în spaiul public, vreau să fac câteva precizări legate de pilonul 2 de pensii. Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului 2 de pensii reprezintă una din prioritățile trimestrului următor, iar în acest sens ne vom asigura ce nici o persoană nu va avea o pensie diminuată de la stat dacă contribuie la pilonul 2 de pensii. Pentru a face acest lucru, am format o echipă care poartă discuții cu administratorii de pensii private și cu asociaile de beneficiari de aceste pensii private pentru a crea un cadru nou, un cadru european cu mai mult deschidere pentru economisire și investiții, Ne propunem ca până la sfâritul trimestrului 2 acest cadru legal să obina vizul ASFI apoi se poate fi aprobat în guvern, a spus Dencil, la începutul din ei de guvern.